A dzsungel könyve. Valahol az indiai dzsungel mélyén történt régen, amikor még az őserdők békéjét semmi sem háborgatta. Itt élt Bagira, a Párduc, aki minden reggel lesétált a folyóhoz megnézni a napfelkeltét. Egyszer, amikor a folyópartján sétálgatott, éles szeme különös dolgon meg. A víz egy félig elsüllyedt csónakot sodort magával, melyben egy kosár hevert. A kosárban egy furcsa élőlény mocorgott. Amikor Bagira közelebbről is szemügyre vette, még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Egy csecsemő szundikált benne békésen. Most mihez kezdjek ezzel a kis deaddel? Morfondírozott magában. Egyszer csak eszébe jutott, hogy lakik egy farkas család a közelben, akik szívesen fogadnak örökbe árva farkaskölyköket. Így aztán Bagira olyan helyre vitte a kosarat, ahol biztos volt abban, hogy a farkasok rátalálnak. Nem is kellett sokáig várnia, a farkasok megtalálták a kosarat, és rögtön magukhoz is vették a kicsiny gyermeket. A farkasok Mauglinak nevezték el a kisfiút, ahogy a kisdet cseperedett, egyre több ismeretre tett szert a dzsungelben. Megtanult például az állatok nyelvén beszélni, és remek farkas vált belőle. Úgy szaladt és úgy vakarta a fülét akár a farkasok, és ugyanúgy hempergett a porban, mint a többi farkaskölyök. Ám maugli boldogsága nem sokáig volt ilyen felhőtlen. Meghallotta ugyanis sírkán a tigris, hogy egy emberkölyök él a dzsungelben. Ettől aztán féktelen haragra gerjedt és elhatározta, hogy elpusztítja őt. Végre most bosszút állhatok az emberen, sziszegte a fogai közt, és arra a vadászra gondolt, aki őt korábban puskájával megsebesítette. Amikor sírkán terve a farkasok fülébe jutott, még aznap éjszaka megbeszélésre gyűltek össze Bagirával a nagy sziklán. Sajnálom, de Mauglinak egyszer úgy is el kell hagynia bennünket, mondta Bagira. Itt már nincs többé biztonságban. De hová menjen szegény? kérdezték a farkasok. Visszaviszem oda, ahová való, felelte Bagira. Mauglinak viszont eszeágában sem volt elhagyni a dzsungelt, most már itt volt az ő otthona. Ám hiába való volt minden ellenkezés. Bagira sokkal erősebb volt Mauglinál, így aztán Maugli kénytelen volt engedelmeskedni a párducnak. Nem sokkal később már együtt haladtak az erdőzegzugos ösvényein. Már szinte besötétedett, amikor megálltak, hogy menedéket keressenek maguknak éjszakára. Bagira végül felmászott egy fa ágára, hogy ott töltse az éjszakát. A kimerült maugli szorosan odabújt mellé, és nyomban álomba is szenderült. hogy még ez a hely sem bizonyult elég biztonságosnak. Ugyanis K, az óriás kígyó, épp Őt szemelte ki magának vacsorára. A kígyó a falombiai között óvatosan egyre közelebb kúszott Mauglihoz. – Hé, eredj innen! – kiáltotta Maugli a kígyónak, de a kígyó csak gonoszul mosolygott. – Nereszkes! – szólalt megká szeretetre méltó kígyó vagyok. A következő pillanatban a kígyó bűvölni kezdte Mauglit, hogy tekintetével elkábítsa őt. Maugli minden akarata ellenére sem bírta levenni a szemét Káról, és hamarosan különös zsibbadást érzett a testében. Szerencsére Maugli hangjára Bagira is felébredt, és olyat csapott Ká alakjára, hogy az majd leesett a fáról. Több se kának, egy pillanat alatt bekúszott a lombok közé, és eltűnt a sűrűben. Szemtelen dolog megzavarni valakit vacsorázás közben, sziszegte bosszúsan magában. Most már te is beláthatod, Maugli, hogy a dzsungel túlságosan veszélyes számadra, mondta Bagira. Először sírkán akart megenni, most meg ká. A sajátjaiddal kell együtt élned, ezért, amint a nap a horizont fölé emelkedik, indulunk tovább a falu felé. Mauglinak azonban egyetlen porcikája sem kívánta, hogy az emberek között éljen. Így aztán fogta magát, és még mielőtt Bagira felébredt volna, lemászott a fáról, és kereket oldott. Egyszer csak azonban különös hang meg a fülét, Dip dub dub dip shubi dubi du akkor jó a medve, a vidám a kedve! Balú a vidám medve volt az, és éppen reggeli nótáját dudorázta fenn hangon. Balú és Magli hamar összebarátkoztak. Balunak első dolga volt, hogy újdonsült barátját megtanítsa medvetáncot járni, aztán megtanította őt a medve brummogásra, majd pedig vadászni. A két jó barát remekül szórakozott együtt. Egyszer aztán, amikor Maugli és Balú éppen gyanútlanul lubickoltak a folyó hűs vízében, néhány csodákozó majom fej bukkant elő a sűrűből. Nagyokat pislogtak ámulatukban, mert még soha azelőtt nem láttak emberkölyköt. Még mielőtt Maugli bármit is észrevett volna, apró, szőrös kezecskék ragadták meg, kiemelték a vízből és fölcipelték a fateteére. A majmok Mauglit a királyuk Lajcsi király elé vezették, hogy neki is bemutassák ezt a még soha nem látott különös szerzetet. Nézd, mit találtunk! Kiabálták a majmok egymást túlharsogva. Hmm. Szólt töprengve a király. nem úgy néz ki, mint egy majom kölyök. De én nem vagyok majomkölyök, tiltakozott Magli. Én emberkölyök vagyok. Lajcsi király erre néhány banánt Magli szájába tömött. Most már te is majom vagy, kiáltotta, és ezt meg kell ünnepelni. Az összes majom üdvrivalgásban tört ki, és nem telt bele egy perc, mindenki már is vadmulatozásba kezdett. Természetesen ez alatt az idő alatt Balú sem maradt tétlen. Azonnal az ember rablók nyomába szegődött, amikor meglátta, hová viszik az emberkőköt, gyorsan kerített egy majomjelmezt, és beállt a mulatozók közé. Az volt balu terve ugyanis, hogy a jelmez mögé rejtőzve észrevétlenül kicsempészi Maulit. Köszönöm, hogy megmentettél. – hálálkodott Maugli Balunak. – Azt akarták, hogy majom legyen belőlem, de én inkább medve akarok lenni. – De te nem lehetsz medve, Maugli – mondta Balú szomorúan. Te egy emberkölyök vagy, és a dzsungel nem biztonságos hely számodra. Vissza kellene menned oda, ahová tartozol. – Eh! – legyintett Maugli. Mind csak ugyanazt hajtogatjátok, eregy haza, eredj haza, Bagira is csak ezt mondta folyton. Nem értitek meg, hogy a dzsungel az én otthonom, különben is tudok magamra vigyázni. Azzal futásnak erett, és rövidesen elnyelte a sűrű erdő. Futott, futott a makacs fiú, nem is sejtve milyen váratlan találkozásban lesz rövidesen része. Körr. hallatszott a sűrűből a fenyegető morgás. Mauglinak ilyettében földbe gyökerezett a lába. A következő pillanatban pedig már sírkán álltott vele szemben. Oh, – Ó, ezt nevezem kiszolgálásnak. – jön a reggelim! – mondta fenyegetően sírkán. – Tudod, sírkán, én egyáltalán nem félek tőled, – szólalt meg Maugli összeszedve minden bátorságát. – De hisz az nem lehet. Tőlem mindenki fél, – vonta össze sírkán kissé meglepetten. – Az meg lehet, de én akkor sem félek tőled egy cseppet sem, – erősködött Maugli. – Na jó, kipróbáljuk, – mondta erre a tigris. Számolok tízig, ez alatt bújj el, de figyelmeztetlek, hogy előlem még senki nem tudott elrejtőzni, mondta, és nyomban számolni kezdett. Persze sírkán Maglit is könnyedén megtalálta, már éppen készült, hogy rávesse magát, amikor Balu... Maugli segítségére sietett. Gyorsan megragadta a tigris farkát, és húzni kezdte, ahogy csak bírta. Sirkán megfordult, hogy rátámadjon Balura, ám ebben a pillanatban a villám belecsapott egy közeli fába. Erre aztán a tigris minden porcikájában remegni kezdett. Egyetlen dolog volt, amit ő rettentően félt. A tűztől. Amint Maugli észrevette a rémületet a tigris szemében, gyorsan felkapott egy égő faágat és sirkán farkához kötötte. sírkán pedig hanyat homlok menekülni kezdett ilyetében. Nem sokára bagira is megérkezett, és nagyon örült, hogy épségben rátalált a kis szökevényre. Úgy örülök, hogy nem esett bántódásod mondta Maugli barátjának barunak, és szorosan átölelte a medvét. Maugli újra megpróbálta elmagyarázni barátainak, miért szökött el előlük. A dzsungel az én otthonom, és nem akarok emberek közé menni, hajtogatta. Sokáig beszélgettek még, majd amikor minnyáján elfáradtak, lefeküdtek egymás mellé, és álomba szenderültek. Másnap aztán tovább folytatták a beszélgetést. Maugli végül tényleg belátta, hogy a dzsungel túlságosan veszélyes hely egy emberkölyök számára. Így aztán felkerekedtek, és elindultak a falu irányába. Ahogy a folyó mentén baktattak, egyszer csak énekszóra lettek figyelmesek, óvatosan közelebb lopóztak, és látták, amint egy kislány vizet mer, és közben gyönyörűen énekel. Ez egy emberkölyök lány. Állapította meg Bagira. Jé, és mennyire hasonlít hozzám? Álmélkodott Maugli. Megyek és segítek neki, kiáltotta Maugli. A kislány megfordult az aj hallatán. Maugli elmutogatta, hogy majd ő segít neki vizet hordani. Köszönöm, mondta a kislány és rámosolygott a fiúra. Harik telt el néhány perc, és a két kis emberkölyök hangosan kacarászva hordta a vizet a falu felé. Nos, Balú, azt hiszem beletelik egy kis időbe, míg újra látjuk Mauglit, mondta Bagira szomorkodva. Akárhogy is, csak ember volt, sóhajtott Balu. pedig micsoda medve válhatott volna belőle. Azzal sarkon fordultak, és elnyelte őket a dzsungel.